När du som lärare kommer in i en kurs kan det se ut så här, och det finns ju många filmer som visar hur du jobbar inne i en kurs. Så nu ska jag bara lite översiktligt visa några funktioner som är bra att känna till. Här till vänster har du en meny för kursen. Ett par saker är väldigt bra att känna till om den. Ser du att det är ett överstruket öga på några ställen och det betyder att det inte visas i studentens meny? Varför det är överstruket det får jag veta om jag för muspekaren över ögat. Här säger jag att det finns inga quiz och därför syns inte det i studenternas meny. Medan däremot samarbeten och i det här fallet lärandemål är inaktiverat i kursens inställningar. Precis ovanför menyn finns en knapp för att minimera menyn ifall det skulle vara lite trångt på skärmen. Den är jättebra att känna till. För om du skulle råka ut för att menyn plötsligt är borta i en kurs Så leta efter den här knappen och klicka på den Så kommer menyn fram igen Jag har ju precis kommit in i den här kursen så jag är på kursens startsida Och det är det som visas här i mitten Och ofta ser det ut precis så här med modulerna som startsida Men det är något jag som lärare kan ställa in Och en bra sak att känna till här om du har moduler som startsida det är att du väldigt snabbt kan minimera alla moduler om det är så att du behöver få en överblick och till exempel vill in i en senare modul och läsa. Och till höger finns det en del riktigt praktiska funktioner. Allra högst upp finns min favoritknapp och med den får jag snabbt se hur kursen ser ut för en student. Och under den finns ytterligare en rad knappar med funktioner som är praktiska för mig som lärare att komma åt direkt. Bland annat finns det en knapp för att importera material från andra kurser jag har tillgång till och en knapp för att snabbt lägga till ett anslag på kursens anslagstavla. Därefter kommer det en att göra-lista som gäller för just den här kursen och här ser jag att det finns två inlämnade arbeten som behöver bedömas. Längst ner finns en länk till kursens kalender och här kan också visas rubriker från kalendern för sånt som ligger relativt nära i tid. Till sist vill jag tipsa om en knapp som faktiskt ligger utanför själva kursen och som jag själv upptäckt att jag använder mer och mer. Här på Historikknappen så får jag snabbt upp en lista över de senaste ställena jag har besökt på Canvas oavsett om de ligger i denna kursen eller i en annan kurs. Och Om jag jobbar med flera kurser samtidigt så är det en helt suverän knapp för att snabbt hitta tillbaka till någonting som jag höll på med tidigare.